Ος ο ήρνηθες, μέρος των δεύτερων. 1. ὁικοριδός. 2. Ο κόκκιουξ. 3. Ο ψάρ. 4. Ο δρύο κολάπτεες. 5. Ο κόξουφο. 6. Ο ψυκτακό. 7. Ο πελαργός.